<sharp> All <inhale> right. Коли ми говоримо про втрати економіки України від російської агресії, то ми насамперед мусимо розуміти, що зараз рахунок ще не закритий. Той рахунок, який Росія виставила Україні за те, що Україна вирішила бути вільною, як і вирішила йти європейським шляхом, постійно примножується. Щодня надходить інформація про нові, нові руйнування. Абсолютно очевидно стає те, що... Росії обраний шлях цілеспрямованого нищення, в тому числі економічного потенціалу України, задання максимальної шкоди. Тому можна говорити про зріз втрат на певний момент часу. Ось наразі, десь станом на середину березня, Міністерство економіки оприлюднило свій розрахунок, що наразі Україна втратила десь порядка, ну, з їхнім розрахунком, 565 мільярдів доларів. Це сумарні втрати, які включають в себе, по-перше, втрати активів, Тобто втрати інфраструктури, втрати цивільних осіб, майна цивільних осіб, втрати бізнесу, капіталу бізнесу, потім втрати від потоків, а отже, недотриманого ВВП, недотриманих податків і так далі, недотриманих... Прямих іноземних інвестицій. Ну, коротше кажучи, все те, що Україна не в нас цієї агресії, і не дотримує наразі. І третє це розрахунки втрат майбутніх періодів. І тут оцінки можуть бути різні, тому що нещодавно прем'єр-міністр, скажімо, прилюднив показник в 1 трильйон доларів, підрахувавши, скільки Україна може не дотримати в скажімо, до 2030 року. На мою думку, тут навряд сьогодні важлива конкретна цифра, яка тим більше буде змінюватися ще й після того, як нам повністю відкриються ті масштаби руйнувань, особливо які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Потрібно розуміти, з чого складаються ці витрати в економічному сенсі. Отже, перший це витрата або втрата активів. Це те, що сьогодні зруйновано об'єкти інфраструктури комунальної, енергетичної, шляхової і інших всіх складових. Тобто все те, що ми постійно намагалися будувати з величезними, шляхом величезних зусиль з року в рік протягом всього періоду незалежності України, а також чимало того, що було успадковано власне, Україну з попередніх часів. Це втрати активів бізнесу. Сьогодні, особливо в регіонах Сходу України, ми знаємо, що колосальне руйнування, хоча, власне в нас ракетних та повітряних атак, руйнування відбуваються фактично в усіх регіонах України. Це, це знову таке, що е, сьогодні належить до нагромадженого протягом років е, бізнесової діяльності. Це втрати людей, майна людей, особистого майна, і житла, і того, що в цьому житлі автомобілів, е, приватних будинків і так далі. І, Можливо, повторюся, але сьогодні оцінити реальну масштабу цих втрат просто неможливо, тому що взагалі оцінити, скажімо, ступінь руйнування можуть тільки фахівці, вже безпосередньо проаналізувавши ці, ці руйнування. Тобто фактично можемо говорити про те, що ось ці втрати, вони, можливо, найбільш важко надолужувані, тому що це те, що нагромаджувалося впродовж років, і те, що Україна сьогодні повинна буде відбудовувати, завтра повинна буде відбудовувати, теж ціною значних економічних і трудових зусиль. Друга складова – це втрати потоків. Фактично це означає, що Україна сьогодні не недоотримує внаслідок того, що відбувається російська агресія. Наразі знову-таки є абсолютно різні прогнози щодо втрат ВВП. України внаслідок воєнних дій і можна говорити що скажімо остаточного рахунку знову-таки поки що не пред'явлено, але за різними оцінками поки що від 10 до 30 відсотків за деякими оцінками навіть трошки більше в, ВВП в поточному році буде недотримано Україною залежно від того наскільки тривалими і наскільки руйнівними будуть бойові дії на території нашої держави до нашої перемоги ці втрати вони складаються із конкретних економічних процесів, які, на жаль, призупинилися або пригальмовані. Внаслідок війни. Ці втрати викликані тим, що чимала кількість людей, в тому числі продуктивного населення, сьогодні, або вимушено залишили свої місця проживання, відповідно свою роботу, перемістилися або по території країни, або за межі країни. Викликані тим, що значна кількість людей, знову-таки, тут йдеться про чоловіків, людей в продуктивному віці економічно-продуктивному віці, сьогодні вимушено залишили свої, свою економічну діяльність і сьогодні або борються з загарбником в лабах Збройних сил України. Ми можемо говорити про те, що значна частина людей, чоловіків, особливо працездатних сьогодні теж вимушено залишили свою економічно-продуктивну діяльність, тому що вони або борються з ворогом в лавах Збройних сил України, інших силових структур, в лавах територіальної оборони. Хтось, можливо, сьогодні пішов у волонтерську діяльність. Фактично, це люди, які на певний час, принаймні, вилучені із створення вартості. Ми знаємо, що саме люди насамперед створюють вартість в будь-якій економіці, саме вони є головним генератором національного багатства. Це процеси, які сьогодні суттєво пригальмовані, скажімо, аграрні процеси. Ми знаємо, що, незважаючи на дуже складні, складну ситуацію в багатьох регіонах країни сьогодні посівна вже рухається в країні і ми сподіваємося, що вона принесе належний врожай. От, але є регіони, які не змогли почати посівну, є регіони, в яких є значні площі, там, скажімо, мінного забруднення, і просто ризики бойових дій, де зрозуміло, що масштаби аграрної діяльності в цьому році будуть суттєво скорочені. Не кажучи вже про втрати техніки в зонах бойових дій, про втрати активів в тваринництві і так далі. От. Крім того, ми бачимо, що сьогодні ворог одним, одним зі своїх цілей обрав паливну систему України, тобто нищичі. Запаси пального, фактично, вони в тому числі призводять до того, що можуть бути певні утруднення в проведенні регламентних польових робіт. Це впливає на обсяг ОВП. Ми знаємо про руйнування бізнесу, руйнування багатьох підприємств. Це не лише втрата активів, якби накопичених інвестицій, але це реальна втрата виробленого продукту, доходів тих людей, які мають працювати на, ці, на цих підприємствах, податків, які мають сплачувати. Величезний сьогодні шкода завдається тому, що фактично заблоковано значні потоки українського експорту. Навіть в разі, якщо, скажімо, продукція експортна сьогодні існує, вона може бути експортована, припустимо, частина аграрної продукції. Фактично експорт великою мірою заблокований через те, що Україна сьогодні втратила доступ до морських портів. Або там навіть, де ці порти перебувають під, під, на підконтрольній території, неможливе комерційне судноплавство. Інші логістичні утруднення так само сьогодні перешкоджають експортні діяльності і експорт обвалився на дуже, дуже великому ступені. Проте ця втрата, вона, можливо, є менш болючою, тому що вона є значно легше відновлюваною. Тому що в разі зміни ситуації, якщо Україна перемагає і відповідно Знижуються в ті моменти, які сьогодні гальмують діяльність, коли люди повертаються до, до продуктивної діяльності. Дуже швидко, стрімкими темпами можуть бути надолужено а ці втрати, тобто відновлено економічну динаміку. І цифри відновлення цієї динаміки порівняно з поточним роком, вони можуть бути дуже вражаючі. От для цього неодмінна умова це перемога і це відновлення економічних процесів. Більше того, процеси, самі процеси економічного відновлення, тобто відновлення цих втрачених активів, вони так само є або можуть принаймні бути виробничими процесами, які є складовими творення українського національного багатства, творення валового внутрішнього продукту. Тобто фактично сам процес відновлення, він так само буде акселератором і певною мірою навіть генератором відновлення економічної динаміки доходів людей які в ці процеси задіяні і так далі тут дуже важливо щоб ми дійсно мали розглядати процес економічного відновлення не як те що привноситься України ззовні не як те що базується більшою мірою скажімо там на завезення чогось готового в країну готових і матеріалів там і обладнання і і інших складових, які необхідні для процесу відбудови. А щоб ми розуміли, що чим більше цього виробництва відвідних продуктів буде налагоджуватися на території країни, тим більш стрімким буде відновлення економіки країни, відновлення доходів людей, відновлення доходів бюджету. Ну, і, власне, третя складова – це те, що стосується втрат майбутніх доходів. Дійсно, ну, саме через агресію країни, через те, що ми мусимо сьогодні займатися відновленням і муситимемо займатися відновленням економіки в найближчі роки, ми, звичайно, що втратили можливість реалізувати багато з тих планів, які напрацьовувалися, які наразі... Створювалися щодо бачення майбутнього країни, стратегії майбутнього країни. Можна абсолютно по-різному рахувати цей потенційно втрачений дохід. Я вважаю, що наразі єдиної методики не може бути. І не може бути насамперед тому, що коли ми говоримо про, про воєнне відновлення, ми говоримо не про відтворення того, що було, скажімо там, до 24 лютого 2022 року. Ми мусимо говорити про те, говоримо про те, що сьогодні. Перед нами постає певний такий трошки бентежний і дуже дорогою ціною здобути шанс будувати нову країну. Таку, як ми її стратегічно бачимо більш ефективну, більш комфортну, більш продуктивну, економічно більш конкурентоспроможну. І тому, ось цей шанс, він дозволяє все-таки говорити про те, що руйнування наших планів, воно наразі не є фатальним. Воно є можливістю ще раз серйозно, суттєво подумати на тему, яку ми хочемо бачити нашу країну, і будуючи, відбудовуючи її, відповідно, Вкладати це своє втілювати все своє бачення, отримуючи відповідний результат більш ефективно, більш динамічно, більш дружно для людей, більш ефективно використовуючи власний трудовий потенціал української держави. Ось, власне кажучи, я думаю, що на цьому і може сьогодні базуватися певний оптимізм стосовно того, що все-таки Україна. Звичайно, що за дуже важливу підтримку наших міжнародних партнерів, які про це постійно говорять, все-таки зможе достатньо, скажімо так, осяжні, надто тривалі терміни не лише відновити те, що через цю підлогу агресію ми втратили, але і визначити нові шляхи нашого незалежного розвитку.